Нацгвардієць Олег розповідає, до початку війни служив за контрактом. Наразі, перебуваючи на варті разом із побратимами, звик до постійних обстрілів ворога. Обстріли е, йдуть звідти, Получається, по наших позиціях е, ну, в день, два-три, чотири обстріли. Теж, якби вже звикли, вже не так страшно, ховаємося. Поруч із оборонними спорудами нацгвардійці поховали свого побратима солдата Національної гвардії України. Во час артилерійського обстрілу сюди прилетіла ракета ГРАД, іменно в це місто. В нього ну, практично нічого не осталось. Він виполняв функцію евакуації боєприпасів артиллерийского удара э, Российской Федерации. А почему он похоронен здесь, почему он не вывезен? Э, ну, как вам объяснить? Э, когда прилетает ракета, от человека практически ничего не остается, поэтому решили, э, что здесь, э, здесь родили, э, его могилу э, и... Коли ми виграємо, тут буде, скоріше, пам'ятник його підвігів, тому що його дійсно не дали можливості взриву повного боєкомплекту. Боїці з позивним РУФ каже, що щодня до українських захисних позицій прилітають до 20 ворожих ракет. Тут зараз ви слухаєте. Працює артилерія враження артилерії, близько кілометрів 10 від сюди. Неподалік фортифікаційних споруд на узбіччі дороги РУФ показує розтрощену автівку цивільних. Це була евакуаційна колона, яка висунулася з Маріуполя. Тут були тільки діти. Начався обстріл росіянами по цивільному транспорту. В дану машину влучила ракета. В ній загинуло три дорослих і одна дитина. За словами Руфа, автошлях, яким рухаються евакуаційні колони з Маріуполя та окупованих територій, а також гуманітарні конвої, росіяни обстрілюють регулярно. На всіх машинах евакуаційних великими буквами написано, що там є діти і це. Росіян ніяк не зупиняє. Вони просто гатять по нашому народу». Новини на Суспільному. Запоріжжя